الماضي والباصيفات يا أمم بغيت نشوفك توحش دوك القادات يا أمم الجامل الماضي والباصيفات يا أمم بغيت نشوفك توحش دوك القادات وحدي في الغربة جيت جي في ننسى همي وهميه دمعاتي والضحكات وحدي في الغربه يا ما غير ما عندي